בהסרטון שאלמ נדבר למה אסור בתחילת היסור להשכיה ללא או נצמי מיהל מתחילים? שלום לכולם, אדי בנדרדן, רון ניאג, צוות Family אגזית, מובילים אתכם את תהליך אימוני, רווחי ועוצמתי לבניית תיק נכסי מניב כזה שיוביל אתכם להכנסה פסיבית עוצמתית ומשם הדרך לחופש בחירה, כמובן שלוקח זמן לעשות את זה, אל תצפו לאסטרטגיה של חמישים אלף ב5 שנים, לא אצלנו, אלא אם כן תביאו איזה עשרה מיליון שקלים, אפשר למצוא התהליך מה? הזה שאת אומרת לוקח זמן, זה הכיף, זה, זה הכיף. תהליך של <ש> למידה, של צמיחה, של, של גדילה, וגדילה. זה הכיף, בטח. לגמרי, ומשם משם צומחים הכי הרבה, רגע, אפשר למצוא אותנו באינסטגרם, תעשו פמילי אקזיט, יפה שם, כיף שם, בסטורי, חבל על הזמן, אפשר למצוא אותנו בדף הפייסבוק שלנו, אנחנו מעלים לייב, אחת לשבועיים, בבדף הפייסבוק, בערוץ היוטיוב שלנו, אם לא נרשמתם, תעשו את זה, כי כל ההכנסות מיוטיוב נתרמות אחת לחודש לעמותה כזו אחר אחרת, ספוטיפיי, ולמטה, בדיסקריפשן, <קקקק> <קקק> יש לכם את הרשימת פוצה שלנו, פוסט אחת לשבוע, לא מחירתי, ואם אתם רוצים לבוא, לשבת לשיחת ייעוץ אמיתית עם סוף סוף מישהו שמאאץ לכם על כל המפה הפיננסית שלכם, ויכול לתת לכם ויז'ן, איך לבנות תיק גם זה נמצא למטה. אני סיימתי. עדי, מה קרה שהתעכבת עכשיו? היה חשוב לי להוציא עוד מידע לקראת סוף שנה. זה היה נראה לי יותר טוב. אה, למה התעכבתי לפגישה? כן, כן. נכון, קבענו. אז הקשיב איזה קטע, חזרתי, עוזבתי מתל אביב, עומדת רוצה, רוצה להיכנס, אני רואה את המסעית זבל, עומדת, מתחילה, אתה יודע, להוציא את הפחים והכל. להמיס. מולי, להמיס, מולי רכב, תחיל להתעצבן, לצפור להם, תחיל לצרוח עליו שם, על המסכן הזה עם הזבל. ואני אומרת לעצמי בפנים, בונה נע, הבחור מפנה זבל, גם ככה העבודה שלו זבל, אתה עושה לעוד יותר את היום זבל? למה ככה? למה בגישה הזו? שב, תדליק מזגן, שים מוזיקה, חמש דקות עם עצמך, נגמר הסיפור. מה קרה בסוף, נו, מה קרה? דקה לפני שהוא סיים, ההוא התייאש, הלך למצוא חנייה מחוץ לחניון. אני חיכיתי, בא בחור של הזבל, שאל אותי אם אני יכולה לפתוח לו את, ה, את החנייה. עכשיו, יודע, מה, כן. פתחתי לו, אמרתי לו שיהיה לו יום טוב, ו... ונפרדנו ונפר... לשלום. שלום, ולא התצבנתי. זה הכי חשוב, אני באתי עם אנרגיה חיובית. <laughs> ההוא נרס לעצמות כל יום. בסופו של כן. דבר של גישה גישה וסבלנות גישה וסבלנות יאללה כן. אז תראה עכשיו פרק סופר מעניין עם כותרת הכי לא שגרתית שיש לא סתם את זה אתם רואים כל כך של איך להשקיע ללא נצמי. עצמי ורוני ואני באים להגיד חברים אל תשקיעו ללא נצמי. עצמי נכון? בהחלט בוא נגיד בני לבנך קודם כל, האסטרטגיה הזאת של להשקיע ללא עון עצמי היא שיווקית רצח. ברור שזה שיווקי, הרי אחד שיש לא עון עצמי, אז הוא ישקע עם עון עצמי, אבל להשקיע בלי עון עצמי, אוקיי, צריך לשים כסף, מאיפה מגיע הכסף? זה כסף שמגיע מהלוואות, ממימון. וואו, <אז> זגעת במשהו. אם לדוגמה יבואו ויגיד שהסטרטגיה הזו, כן? זה יגידו לך, בוא תשקיע עם 100% מינוף. לא בטוח שכולם היו רצים להשקיע, נכון? אני סביר להניח שברוב המקרים יש פה תזרים חודשי שלילי, נכון. ואני רוצה לקחת צעד אחד אחורה, mm -hmm. אם מישהו אין לו עון עצמי, בחלק גדול מהמקרים יכול להיות שהוא מצליח לחסוך לעון עצמי, אז עכשיו ללכת להכניס אותו להשקעים מינוף של מאה אחוז, אני לא בטוח שזה, שזה לא זה מקצוע... עזוב הנכון. עזוב שזה לא מקצועי ומסוכן. עוד מעט נדבר על כל הניקודות, אבל אני אומרת שעצם עובדה של הכותרת, לאחד שיושב בבית ו ואתה יודע, רוצה לשנות את, את החיים, אין לו מספיק, אז זה כאילו נותן תחושה שכולם יכולים. כן, אבל כן. יש, פה, יש פה כוכביות שהם, לדעתי קודם כל צריך לתת את הכוכביות. בואו תגידו שזו אסטרטגיה להשירים או למקצוענים. עדי, בואו נשארתך שאלה. נו. מחר בבוקר, אם את הולכת לבנק, את אומרת להם אין עון עצמי. את עדי, אני רוצה דירה באשקלון. הם יתנו לך? אני סביר להניח <שלא>. נכון, <תסביר> אז למה הם דורשים עון עצמי מסוים? זה בא ממקום מסוים. בא <תסביר> לא... ממקום של... Okay. זה בא ממקום של שמרנות. ועוד מקום. אל תהיית אומרת להם, אני קונה למגורים. אז הם נותנים לך, אם זה די ראשונה, 75 אחוז. אבל כדירה להשקעה, הם לא יתנו לך יותר מ-50 אבל מה הקטר? את אתה לתזרים שלילי גם. כשאתה רואה את הכותרת הזה, בתור רוני שלא נמצא במקום שו נמצא <אח> יום, כשאתה רואה את הכותרת הזו בחוץ, בואו להשקיע ללאון עצמי. וואלה, כולם נרשמים לוויבינר הזה. ברור, אני רואה טעור בקצה מנרה כן, אני פיתום מקבל אה, תחושה של תקווה שאולי בכל זאת אה, יש מוצא ותקשיב, אני ראיתי סרטונים שאפילו ממליצים להיכנס למינוס בשביל לעשות את האסטרטגיה הזאת, למינוס, שזו ההלוואה הכי מפלצתית אבר עם מריבית הכי פסיכית עבר, גם זה ממליצים לך. זה אפס רבחי. זה רבחי למשובה כי למש. הוא מסיק אחר כמה שיותר הסכאות. אבל המשחק עצמו זה פחות רבחי. אוקיי. Okay. אז אז אז בוא נתחיל, בסדר? אז קודם כל ניגע בזה שאסטרטגיה זותי יפנה לקאל יד שלא מבין לענו להיכנס לתמי Okay, זה מנקודת מבט שלנו, כן? אנחנו עכשיו לא מחלילים לא הכל, ומב钦תנו, ליפנים אנשים באמת בינם אלנו, ואנחנו רואים מקרים שמחננים לית Aberdeen בשוישייה רשום assuming דירה אל שמה, ולותם זה נחון. הם ישובקים רואים בזה יחול יותר רפקל. אני לא יודע, אני לא רוצה גם להכליל, לא חליל. Okay, אבל אבל בוא תידע את הנוריות עזרה. שימו את רמת על השולחן, תבואו ותגידו, זה גם מסוכן לתא המשפחתי? ברור שזה מסוכן, הרי אם אחד הוא לא חוסך ברמה החודשית, וכל זה שזה זוג צעיר עם ילד ראשון או ילדים, והסטטוס המשפחתי משתנה ופתאום ברמה החודשית בגרון חודשי כל חודש, נהלך נוסיף לזה השקעת במינוף של מאה אחוז שסביר להניח שאלה הם תזרים חודשי שלילי ואז גם כשהגיעו בלתאמים ותמיד יש בלתאמים המחרשת אסופה קרמלה, את זוכרת? אז בלתאמים יש, טוב את לא בעניינים אז בלתאמים יש וזה פגיעה פשוט במצב הכלכלי של המשפחה זה עלול לעשות סופה במשפחה. סופה במשפחה. סופה הסופה של ש... קרמלה. הסופה של קרמלה. סופה של קרמלה אפשר להגיד. לא okay. סופה. אבל אתה מה, אני ראיתי עוד כמה דברים, שאנשים אומרים, כן, אתה יכול לקחת הרי מהבנק מינוף, ואתה יכול לקחת מהדוד מינוף, חבר'ה, זה כסף שלא שייך לכם נקודה, זה לא משנה איך תסתכלו על זה. אין בעיה לקחת כספים. השאלה זה להחזיר אותם. זה... אין, פה, אין פה קסמים, אין פה איזה מתא כסם שמישהו עושה ככה ואתה נהיה מיליונר את מה אני אשאל אותך שאלה הרי בינינו ברוב המקרים זה יהיה פה תזרים שלילי בואו נגיד ההשקעה yeah. הצליחה, אין תזרים שלילי אבל כשיש בלטמים צריך להוציא כסף מהכיס זה לא יעזור אבל לאן זה מוביל את המשקיעה? איך הוא מתקדם מכאן? הוא מגיע לבנק עוד פעם ומבקש ממנו עוד פעם מהלוואה, כשיש כבר לו, יש כשיש לו כבר הרחזר הלוואה מידי חודש? לאן כך. זה אותו? בוא נגיד ככה, נ, ניקח נניח השקעה של 350 אלף שקל, נניח אתה משקיע בנכס, לוקח 350 אלף שקל מהבנק בריבית של 3.5 וחצי אחוז ממוצע לעשרים שנים, נניח, וכאילו הייתי פה לרג'ית אש. ומשקיע את זה בנכס מניב. עכשיו, ההחזר החודשי על הלוואי היא 2,030 שקלים. התאזרים כדי להיות ברייק איבן, אנחנו צריכים להשיג צועה של 9 אחוז על הנכס. עכשיו יכולים לבוא בפוח אכמולוגים ולהגיד אין שום בעיה. בלי בעיה אנחנו משיגים זה. כי יש מלא פרסומים, לא, זה 9 אחוזים נטו תדגישי זה. נכון, הרבה פעמים השווקים מבלבלים נכון. בין ברוטו לנטו. כן, אבל אנשים לא מבינים את זה, וגם זה כדי לצאת break even. אוקיי, עכשיו תענו לנו, ואני חושבת שיש פה שאלה אחת מתבקשת. איך לאזזל אתם יכולים לשכפל את ההשקעות האלה? מה, כל, כל החיים שלכם תהיו כל מה בתזרימים שלילים, או אני ליד, הרי ככל שאתה מגדיל את התיק נכסים שלך, אתה צריך יותר מקדמי ביטחון. נכון. עכשיו נניח ואתה חוסך כסף, שלושת אלפים, ארבעת אלפים שקל בחודש, בא לך בלטם רציני באותה שנה, מוחק לך הכל, אתה, אתה שם את כל האקסטרות שלך על נכס לך עכשיו. מה, קורה, מה, מה אתה עושה עם זה בעל ומה את, עושה, ומה את עושה שכוח הקנייה של השכר של חלק גדול מהאוכלוסייה נשחק מול הגדול בעלויות המחיה לא מאפשר להם לחסוך, לא מאפשר להם להגיע לקרן חירום לא מאפשר להם בכלל להכיל בלטאמים תראה, היו מקרים שאנחנו נמליץ לקחת כספים מהבנק במינופים יחסית גבוהים סבבה, אבל זה רק שהבן אדם עצמו יכול להכיל את, ה, את התזרים הזה, את הסטטוס נכון. הזה, את האכלה של כל הדבר הזה, כי זה תזרים שו בין ברייק איבן לבין שלילי נכון, אז אז צריך, כל אחד יש את המאפיינים הפיננסיים שלו, שבהתאם לזה אפשר לייעץ לו איך להשקיע וכמה להתמנף אבל חוץ מזה, מעבר ליכולת הפיננסית האינדיבידואלית, יש את היכולת המנטלית להכיל השקעות כאלה. מה, אז כל הזמן יהיה במתח שלא יהיו בלטעמים ואז הוא ייכנס למינוס? בדיוק. אבל אתה יודע מה? אני רוצה לגד, אמרנו למי זה לא מתים? זה לא מתים לאנשים שאין להם בכלל יכולת חיסכון? זה לא מותים לאנשים שיש להם יכולת חישחון מוגבלת שאל אמ רחוש שאל אמ רחוש לא מותים יש להם משכנתה עוד יש להם רחוש אבל יש נ... להם משכנתה עוד בידיו כי אתם קבאר מאמנפים לא מותים חברה תיזרו מהסטרתיות האלה לא מותים לכם אין לכם מרבה בתחונ קדולים אל תקנסו לדבר הזה לא מישנה קמה זה נוטס את, את יודעת למה זה מפתי <אח> כי זה הרבה יותר מפתח שבאים אומרים לך, בואי תעשי כסף, תעשי השקעה <אח> בלי, בלי שאלה חיסכון מאשר את או אני נבוא לאותו משקיע, לאותו מתעניין, נגיד לו, אדוני, ההון שומד לרשותך הוא לא מספיק יכולת חיסכון שלך זה לא מתאים, תתאמץ, תגדיל את היכולת חיסכון, תצבור עצמי ואחרי זה תבוא אז זה, זה, הרבה קשה, <laughs> זה הרבה יותר זה הרבה יותר אז מתפתים לקל. ברור שמתפתים לקל. אני רוצה אבל לגעת בנקודות למי כן זה מתאים מהאסטרטגיה הזאת אירוני, כי יש אנשים שזה כן מתאים להם, אבל נכון. מי הכי, בואו תגיד לי את, את, את התשובה, אני אשאר לך שאלה עכשיו, למי האסטרטגיה הזאת הכי, הכי, הכי, بوبا بونانزا بولباپون יש פה 2 יש פה 2 קודם כל זה למשובק עצמו כי הוא סוגר הסקה ומקבל את מה שמקבל אחרי זה שם תאים לליזם שבנה את התוכנית השקה הזו. כי ב4 אני בעצם נחספים לכל מיני התארגנויות שהליזם גובד מניהול ו עמלות כאלה ואחרות וזה בעצם ההשקעה היחידה שלו בפרויקט, מי שמשקיע את הכסף זה האחרים, זה המשקיעים הקטנים. הם גם שלוקחים את הסיכון. הוא מקבל המלה ראשונית על זה שהוא ארגן, והכל טוב והכל קשר, אנחנו לא חלילה, מגיע לו. מגיע ברור. לו. אבל שית, הוא מרוויח. הוא המרוויח. אז הוא לדוגמה באסטרטגיה הזאת באמת לוקח כסף מאחרים, נכון. לא שם הרבה סיכון. אגב, גם אם הם משקיעים, זה לא כמו... המשקיע עצמו, אוקיי? אבל הוא עושה הבונן, זה הכי גבוה מן הסתם. אבל שוב, זה גם עסקאות יזמות, זה... נשים את זה על זה בסרטון של קרנות השקעת, אתם מוזמנים בהחלט לראות את הסרטון הזה כמה פעמים. אני יכול גם להוסיף שלפעמים זה ל... משקי מקצועיים, בעלי הון שבנקודת זמן מסוימת הם ביצום מספר השקעות והם רומצים להמשיך להשקיע והם באותו רגע אין להם עון עצמי, אבל נכון. מצד שני יש להם נכסים שהם יכולים למנף אותם, לקנות עוד נכסים והם בכל מקרה אה, עם תזרים חודשי חיובים מנכסים והם יכולת חיסכון אה, גבוהה מאוד מסחר עבודה אז להם אין בעיה להכיל את זה נכון מסכימה איתך חד משמעית. תראה, אני, אני, דיברנו על הסטרטגיה הזאת מזמן, אני ואתה. אני מבנה הרבה הרבה כן. זמן. ואמרנו, צריך לעשות פרק ואיפשהו, זה כל הזמן נתפספס, אבל באמת לאחרונה אני רואה הרבה פרסומים, אני חושבת גם שככל שהמחירים שועטים קדימה, אה, זה הסטרטגיה שיותר מנסים אה, לשווק אותה לטעמי. כן, אבל... אבל, אבל אתה יודע מה, זה, זה כאילו מצחיק, כי... גם ראיתי אנשים שאומרים, כן אתם יכולים מעקר נישתלמות ללא עון מה זה לא לעון עצמי? עקר נשתלמות לא בכל? זה עון עצמי, נו ברור. זה עון מה זה הדבר הזה ללא עון עצמי? כסף שאני חסקתי לא נחשב כעון עצמי? תראי, בואי שאלת אני לא אומרת שזה לא טוב, אני אומרת שזה לא הגדרה נכונה. אם מישהו רוצה להשקיע ולייצר הכנסה חודשית פסיבית והוא צריך איזשהו הון שנמצא בקירות בנכסים מניבים בשווי של חמש או שבע או עשרה מיליון שקלים איך הוא עושה את זה באסטרטגיה הזו? בלי הון עצמי, בלי יכולת חיסכון, כמה הוא יכול לשכפל את זה, כמה נכסים הוא יכול לקנות אז בוא נגיד הוא עשה השקעה אחת כזו וצלח את זה, שרד, לא נפגע, שרד, בסוף יש לו בודו 20 שנים נחס בלי משקנטה. אני מה? רוצה אני רוצה אזכיר לכם קרא. יאללה נסיחה תיעוץ ובסיחה ממלים שאלונים, שלוניים והרשומון עצמי מיליון. אמאמא בסיחה תיעוץ יתברר שזה מיליון 100% מינוף. ואז רוני באני נדלקו לנו הנוריות אמרנו רגע זה לא אחרי בכלל מצד מצדי ומצד נכון. רוני להמליץ על מלח כזה. וכששיקפנו את ההכנסה לעומת ההשקעה ואו חתכנו את האחוזים שצריך לחתוך כדי לשקף תזרים שהוא נטו נטו אז הוא יתבאס עכשיו מה על... לעשות לשקר? לא אבל לא רק זה, אבל, אבל אנחנו מתמקדים בבניית תיק נכסים אז הוא השקיע את המיליון ואז על המיליון הזה הוא צריך לקחת עוד מימון אז כמה מינוף הוא יהיה? אז זה לא משהו שאנחנו יכולים להמליץ עליו בכלל ברור שלא אנחנו שומרים על אחוזי מינוף מסוימים בתיק וכל מי שאנחנו בונים לתוכניות השקעה רואה את אחוזי מינוף שאנחנו מדברים עליהם ואין, אין, אני לא יודעת, אני לא מקבלת את זה עדיין שבן אדם ממוצע עם מסקורות ממוצעות גם בכלל משפחה שמרוויחה שלושים אלף שקל בחודש אבל למשפחה אם חמש נפשות אי אפשר לרמות סיכון מסוימים, ארבעה נפשות, אי אפשר להכניס למקום של רמות מינוף גבוהות ותזרימים שהם על גבול השליליים. נכון, זה לא זה לא נכונה להסתכל על דברים, זה לבוא, את יודעת מה? זה בא מה מקום של לתת מענה לרצון של חלק אחוז, אחוז מאוד גדול של מתעניינים בהשקעות לעשות קיצורי דרך אבל כן. בפועל אין קיצורי דרך רוני זה כאילו ששמים למישהו ככה את זה מול הפנים הנה זה הצועה שאתה עושה על ההשקעה זה נוח לא להסכים <laughs> אבל את יודעת מה ההבדל אצלך <laughs> זה הצועה שרשומה על הנייר בפועל זה לא כולל כל מיני בלטמים והוצאות בפועל זה להוציא כסף מהכיס, שלא בהכרח יש אותו. Okay. אוקיי, בוא, בוא תן משפט מסכים לפרק הזה. אז לסיכום, אני חושב ש... אתם צריכים להיות ריאליים, בואו נשים את הדברים על השולחן. אצלנו כשמישהו מתעניין פונה אלינו, אנחנו מבקשים שימלא שאלון עיקרות פיננסי, כי זה משמש אותנו לאבgesחת יוזצ, אבל זה גם משמש אותנו לצורח סינון. וזה חייב להיות סינון, כי להצטל לאיזה שידור, להגיה ליאד משומים, שACHNASAR חותשית passive, זה מצריך יחול את חיסחון זה מצריך להגיה גם אם ההונ עצמי משומים לפחות. בלי יחול את חיסחון, בלי לא ניתן לעשות הרבה. ماسكيمه انا راكمه بس انا بحسوا ان فينا ان احنا نخوشف ان احنا نخوشف ان احنا نخوشف ان احنا نخوشف ان احنا זה הדבר احنا אחרי זה להתחיל לחשוב על احنا אני אגיד דבר نخوشف כן. ולשמור על היציבות של התאי המשפחתי בזמן בניית תיק הנכסים, אז אנחנו חייבים להצמד לכותרת שנתנו, למה אל תשקיעו לעולם ללא עון עצמי. אני אחריג את זה, זה לא לעולם, אבל בוא נגיד לנקודת פתיחה. חוץ הדברים שאמרנו, ותבינו, שאם אתם רוצים באמת לבנות משהו, שהוא בסיס איתן, זה יהיה עוגן לכם, למשפחה לעתיד, זה חייב ליבנות. בזמן שולו كان כאן ועכשיו וזה חייב להיבנות מזה שאתם מתאמצים ואתם מתחילים לחסוך הרבה כסף כי לשם אתם חותרים, נכון, אי, נכון. אי אפשר נכון. לעשות את זה בלי כושר חיסכון גבוה, אי אפשר ברור. לעשות את זה בלי הרעב, הרעב האמיתי הזה, החופש בחירה אני אני רוצה לחדד את הנקודה הזו שאדי ברט ואני בראתי על כושר חיסחון חותי. אני אתי מחדד את זה ו אומר ומדגיש. לفهمים מגיע ר瓦קים. מגיע אלנו כי יחידים או כזוגות. וadar יננים ילדים. וهم חוששים יפה. אז גם באמקום הזה אי אפשר לאלחัด וללקחัด כאל יתחיבויות. כי זה מימון לטווח בינוני ויותר לטווח ארוך, כדי שהאחזר החודשי יהיה נמוך, נכון. כאשר בטווח הנראה ליין הסטטוס המשפחתי עלול להשתנות. פתאום נוספו שתי ילדים, פתאום ההוצאה גדלה ב-7,000-8,000 שקל בחודש, ולא חוסכים, אני לא מדבר על גרעון חודשי. אז מה, מה עושים אז? כל הדברים האלה צריך להביא בחשבון נכון. מראש. אנחנו אחראים, אוקיי תראה האמת היא... בנוני, זה תכמון לטווח בינוני ארוך. יפה. יפה, יפה עמד אותה, תראה רוני המבטן שהיא מקרקרת <laughs> לא שומעים אותה מזל שהמיקרופון זה מיקרופון ששומעים אותו רק רואו. טוב שאת חור... משתפת אותנו אדי. שכחתי, אדי את יכולה להוריד זה לא מסתדר לך, <laughs> אני זורמת. <laughs> זה אומר ששעת צהריים הגיעה שלי לפחות לפי השעון הביולוגי שלי אז זה אומר גם שצריך לסיים את הפרק. שבוע, בה כל הדברים האלה. אגב, לא שכחתי, חברת תגובות. תגיבו. סוף סוף קצת אנשים הגיבו בסרטון הקודם. אנחנו רוצים רואות את התגובות שלכם למה אנחנו עושים את כל זה. לא שאתם באים וממלאים שלום ואורים, וואי, איזה כיף, אני שומעה אתכם שנתיים. לא, בואו נעשה שיח. תגיבו. וגם כיף, לכ... לא מסכימים, אז בבקשה, בדיוק, אפשר להגיד, להגיד דיון. דיון. אוקיי, אז חבר שבוע בפרק שחותם את שנת 2021 ומקדמת את שנת 2022 הנפלאה שעומדת להיפתח. אז כדאי לכם כמובן ברביעה בה גם להזין. ויום ראשון, הקרוב, לייב, שעשבע בערב, ערוץ היוטיוב דף הפייסבוק. זהו, סיימנו את הפרק הזה, רון שיהיה שבוע פנטסטי וכיפי, שבוע כמעט אחרון של שנת 2021. נמצא אותו אטום. ואני לא יודעת, לכל אלה שהם בקשרים איתנו, אתה יודע, אנגלי, ארצות הברית, נאחל להם חג מולד שמח, לא? חג מולד שמח, ויש הרבה התרגשות לקראת השנה החדשה, כי כל שנה זה לרדוף אחרי יעדים חדשים. ואנחנו מוכנים לזה. הפעלנו מנועים, ו... רוני. הפעלנו. על טורבו. החברים שיהיה לכם סופה שניים, לתות. לתות. Mm.